Ісус, Ісус, я тебе люблю. Ісус, Ісус, кличу і зову. Знаю, чуєш завжди мене ти, Своїм духом серце освяти. А душа, мовта струна, поторкни заграє знову вона вспом'яни мене пригадай мене пам'ятай мене господи дорогі Ті До твоїх очей Погляд мій Ти є світло Джерела вода Я є спра. Води жада, я залишу пустоту ночей, бо мій погляд до твоїх очей, а душа мов та струна, доторкни, заграє знову вона. Пам'ятай мене, пригадай мене, пам'ятай мене, Господи. Господи, дорогий, Боже мій, я тебе молю. В пустоті ночі до твоїх хоче погляд Існу.